Tehosteilla voidaan tehostaa ja painottaa diaesityksen sisältöä. Tehosteita ovat dian vaihtumiseen liittyvät siirtymät sekä dian sisällön näkymiseen liittyvät animaatiot. Harjoitellaan ensin siirtymän lisäämistä. Valitaan aktiiviseksi dia, johon halutaan lisätä siirtymä, eli dian vaihtumisen tehoste. Valitaan sitten Siirtymät-välilehdeltä Siirtymä tähän dian ryhmästä sopiva siirtymä. Kaikki siirtymävaihtoehdot saadaan näkyviin painamalla tätä painiketta. Valitaan sopiva siirtymä, esimerkiksi himmennys. Huomaa, että jos haluat saman siirtymän kaikille dioille, valitse Siirtymät välilehden ajoitusryhmästä komento Käytä kaikissa. Ajoitusryhmän komennoilla siirtymälle voidaan asettaa myös ääni ja kesto. Valitaan ääneksi kilinä ja asetetaan kestoksi yksi sekunti. Harjoitellaan sitten animaation lisäämistä. Valitaan halutulta dialta aktiiviseksi elementti, jolle halutaan lisätä animaatio, eli dian sisällön näkymisen tehoste. Valitaan sitten animaatiot-välilehdeltä animaatioryhmästä sopiva animaatio. Kaikki erilaiset animaatiovaihtoehdot saadaan näkyviin painamalla tätä painiketta. Valitaan otsikolle Sisääntulo-animaatio-lisäys ja kuvalle korostusanimaatio väläytys Animaation lisäämisen jälkeen dian ilmestyy numeroruutu, joka kertoo, mihin elementtiin animaatio on lisätty ja kuinka monennella napautuksella animaatio suoritetaan. Numeroruuduista pystyy siis myös hahmottamaan animaatioiden suoritusjärjestyksen. Numeroruudut menevät piiloon, kun siirrytään pois Animaatiot-välilehdeltä. Animaation ajoitusta voidaan myös muuttaa. Valitaan Animaatiot-välilehti ja valitaan haluttu animaatio aktiiviseksi napauttamalla animaation numeroruutua. Samalla dialla olevien animaatioiden tapahtumisjärjestystä voidaan muuttaa Animaatiot-välilehden ajoitusryhmän komentojen Siirrä aiemmaksi ja Siirrä myöhemmäksi avulla. Tältä tehosteet näyttävät.